مسجد قبلہطین کا اندر کا مرتبہ منظر میں آپ کو ویڈیو میں دکھا چکا ہوں دوسرا یہ ہے باہر کا منظر اور شکریہ السلام علیکم कب... یہ مسجد قبلطین ہے اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اور یہ آپ کو مسجد کا منظر دکھا رہا ہوں کہ مسجد मزید... آ... قبلاطین قبل کے لیے بنے یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی اور یہاں سے جو ہے نماز ادا کی جاتی تھی زمانے کی مسجد کو جو ہے بنا دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابۂ اکرام کے ساتھ مل کر جو ہے اس مسجد میں نماز ادا کیا کرتے اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں نوافل ادا کرنے آ رہے ہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آ ہیں لوگ یہاں پہ اور یہ اس کا دھومر ہے ایک جھومر یہاں لگے دو جھومر وہاں لگے ہیں اور بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ <تصاف> کی شان دیکھا اللہ تعالیٰ کے گھر کتنا خوبصورت ہے سبحان اللہ